أنا هو باميلا، هنا كانوا يضحكوا عليا، هربت قالك علي لك عايش في تونس، وضحكوا على بابا، وليدك هو في تونس، كنت في تونس، أنا كنت في تونس العاصمة، حبة كنت في تونس العاصمة، بصح لي راحوا لأوروبا ولي ضحكوا عليا، فينو ما جابوه، فينو فينو فينو، وليدك لقوا يقولوا له أسمع وليدك في تونس دابا عاقل مسكين ما عليه الدنيا بلجيك ما علي بلجيكي أنا مجنون جاية مجنون جاية مجنون جاية في جاية مجنون جاية مجنون جاية مجنون واش ما قال لي كان عايش في تونس بابا عاقل مسكين نيته الله اسمع نهار كانوا يضحكوا علي قالوا لي كنت في سوسه قال لي كنت في سوسه عاصمة كنت معك ريال ارلاين ارلاين بارد بارد مبارك ما عرفت مثال Come on, come on, two of you can do it. Come on,